Autobusem jsem cestoval, když jsem studoval, ale velice málo, na studia jsem jezdil vlakem. Vlastně pokud by se daly dlouhé vzdálenosti jezdit vlakem, tak bych jako rozhodně upřednostňoval vlak před autem nebo autobusem. Cestujeme často vlakem. Já jezdím vlastně, když jdu domů za rodinou do Plzně, tak jezdím vlakem pořád, protože je, je to příjemnější cesta. No, my máme vůbec auto, takže jezdíme hlavně vlakama, a. Uh, autobusem cestuju málo. Tady v Texasu jsem cestoval autobusem do Dallasu už asi třikrát, megabusem. To je výhodný. A vlakem jsem cestoval jako menší, uh, po Evropě trošku, když jsme někam jeli. Ale výjimečně spíš, spíš jenom po Čechách vlakem, třeba kousek někam, kdy jsem byl mladší a neměl jsem ještě auto. Teď už skoro vůbec, minimálně. Vlakem cestuju poměrně často, protože vlastně mezi, mezi tím místem, kde bydlí moje mamka a mezi Prahou funguje každou hodinu rychlé spojení vlakem. Je to 40 minut z centra Prahy do centra našeho města, takže to je tak jednou za týden určitě nebo dvakrát. A autobusem cestuju taky poměrně často, myslím si, že třeba čtyřikrát do měsíce.